تحيه لكم ايها الاحباب متابعينا عبر قنوات بي سبورت واسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه وتقبل الله منا ومنكم جميعا والتحيه للزميل العزيز احمد فؤاد في الاستديو التحليلي وهيثم فاروق ومحمد حمان على الرؤيه الفنيه ها هنا على ايام من بدايه المونديال والحدث الاكبر على مستوى العالم الذي تدار حول الانصار مونديال روسيا البرازيل واحده من الفرق دائما مرشحه للقب البطوله تستعد لمونديال، النمسا باللون الاحمر تدخل المباراه ولكن هنا ارابا يحاول امامنا والكره تلعب داخل منطقه الجزاء والمحاوله الكره الرأسية الى ويليام، ويليام الكره ماشيه ويليا بمهاره يلعب التمرير هنا والتسديده زميله وفزعه تاتيه من الخلف ارناتو داج الكره البينيه ولكن طالت الى تبحث عن التقدم للامام حاولت المرور والعرضيه والراسيه وتمر بعد مابرو فيليب توتينو يلعب الكره الى جابريلز داخل منطقه الجزاء وحكم المباراه قال ما في حاجه فيك تركت نيمار يا سلام على المرور والتقدم رونالدو كما حكى تمريره ملعوبه ونقلت في الامام محاوله المرور يا نيمار ولكن مر بعد اصحى واقعا واصبح الان اساسي شنوكر تعود مجددا لمنتصف الملعب باب تمريره تمر مباشره نقله اماميه نيمار هنا بتسديدة والى حارس المرمى مباشره الى حاولة التقدم على طريق وليان وليان يحاول التقدم للامام وتمريره حول منطقه عاد عن طريق اليسر مباشره يبعد الكره تسديده والى رك الاكمل تمر الى انابا ويلعب الكره داخل منطقه الجزاء والطلاقه والتقدم للامام والكره العرضيه والى حاول والى خارج ارضيه الملعب لقطه كانت عايزه الشباك ولكن مرت مرت يا اليساندو شوب الابا الابا هنا درب الهجمات العرضيه والراسيه وين يا مارسيلو وكره تلعب حول منطقه الجزاء وتحات المرور والتسديده والى خارج أرضية الملعب سلام على الكره الماضيه كل النمسا بنشوه بنجعل في البرازيل من عام ستة وخمسين لم يسبق ابدا للنمسا فيليب باتينو يتقدم للأمام ويبحث عن تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب بالتالق من هايز ليدنر حارس المرمى نقلة من جانب نيمار يحاول التقدم هنا ممنوع السلام مر وفات كرة واحد اثنين وأرناتو فتش ما عنده إلا المهارة يا أرناتو فتش يبحث عن المرور وكان زمان كان زمان أيام الغنتي أيام المرور من وكالعادة الاب في التنفيذ العرضية ملعوبة عن طريق ألابه أمرا مديدا بسبب هذا الرجل الذي أحزننا فدخل في أمر نفسيا ي... حدثت لشخص في البرازيل حدثت لي ظللت حبيث نفسي والنقل عائدة إلى باولينو باولينو يحاول التقدم للأمام حاولت المرور والعرضية وإبدا <تصفيق> مرت بعد ذلك مارسيلو داخل منطقة الجزاء كرة تمر وتبعد بعد ذلك إلى ركلة ركنية. تبعد إلى كرة ملعوبة عن طريق نيمار داخل منطقة الجزاء. وإلى خارج أرضية الملعب. حاول كانت موجودة أمامنا ولم ولين في التنفيذ يلعبها ولين داخل منطقة الجزاء تمر وتبعد بعد يحاول التقدم والحفاظ على الكرة والمرور دخل وسط الزحمة نيمار. دينامو شركه مارسيلو والتسديده من مسافه بعيده المحاوله ما صارت موجوده والكره بالعظم يا سلام يا الهه ويدون الهدف الاول للسيلسا يدون الفرحه الاولى للجماهير البرازيليه وهدف اول بعد طول انتظار بعد طول انتظار وبعد استبصار متواصل لحارس المرمى هايزليندر ولكن يوني الى ابر جسّس مباشره ويضع الكره بلمسه رائعه رافه ابر وبوشكاش الكره العرضيه ملعوبه والراسيه تمر بعد ذلك وتقدم في الامام وتسديده عن طريق ماتينو تمر مباشره الكره في ليبتوتي شرت نيمار يلعب الكره في الامام نيمار الكره اماميه ومحاوله للتقدم والكره تعود مجددا تعود مجددا الكره الماضيه منه المرور والتقدم في الكوتيني يلعب على الامامي للتمرير والكره سهله لحارس المرمى حاول والكره داخل منطقه الجزاء وتمر بعد ذلك تمر بعد ذلك كره كانت موجوده امامنا ومحاوله كانت عايزه الشباك مره خطا موجوده امامنا وكره تلعب داخل منطقه الجزاء الماضيه تمريره ملعوبه في منتصف الملعب محاولة التقدم والانطلاقة للامام للامام والمرور بالصورة الجميلة محاولة انطلاقة والكرة ملعوبة مارسيلو مارسيلو داخل منطقة ويليان ويليان بعرضية من جرب ويليان تمر الكرة بعد ذلك من امام ويليان ولد زحمة على الكرة واشارة لوجود خطا شوف ابو سالم قال لنا راجل الصيف كله انتم صيفين لي مارسيلو يلعب الكرة حول منطقة الجزاء هنا بالسلاح من جرب نيمار والاستخلاص له. مارسيلو يلعب الكره وتصل حول منطقه الجزاء تسديده ولكن الى حارس المرمى بعد. دينار نيمار يحاول وتسديده السلام الله. الله. لعبة فردية في حالة برادلي نيمار بعد غياب سحرا طربا متعة نقلا للامام ويا السلام على التمريرة والتسديلة ولكن يقف حارس المرمى الحارس هونز لا سدا مريحا تنتفض لمسة في الامام ومحاولة داخل منطقة الجزاء و سلام